של אופנוע, מזלי כמו של אופנוע אתם את המנוע, זה מנוע 1500 תראו כמה שהשפיצים האלה מאוד מאוד רכבים אם אתם רואים לעומת שפיצים רגילים יכולים לראות מקרוב אחד שפיצים כמו סיגריה פה יש להם סוללה ליפו ארבע 25 אמפר שזה לא עם אלחמות זה עם ברגים זה כל תא 25 אמפר יש להם פה בקר. הם זנב קשיח, אני אראה לכם איך הם נוסעים, אני אסיים מיד אחת, נראה אם אני אצליח. נראה לי שיהיה לי קצת קשה, אבל נראה. אני די מסקית עליי, בוא נראה אם אני אצליח. שלהם מאוד חזקה. על ניב סקיות ותקנים alive وملت אנחנו אמאלק ארגה. גם ארתי ליבנות אתם. הם